පින්කමක් සිදු කරලා නිවැරදිව දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමෙන් අනුසස් ලැබීමේ ක්‍රියාවලිය ඇතුළුව ඊටම දුර්ලභ දහම් කරුණු රැසක් ඇතුළත් මේ ධර්මානුශාසනාව ඊට නිදහස් මනසින් ශ්‍රවණය කරන ලෙස ශ්‍රද්ධාකාමී ඔබගෙන් ඉතා කාරණිකව ඉල්ලා සිටිමි ເරුවන් සරණ. නිසා කල් ගණන් සංසාරයේ බින්දාව වූ අසිරිමත් ජීවිත දොණි නිසා ත්‍රිපද විදීව නිසා සතර පායන්ට වැටිලා විඳා වූ කල්පගණන් දුකෙනොනි. ಪೂರ್ವපාතික සත්ත්වින් ඇටියේ දිව්‍යතලවල භ්‍රම්තලවල ඉපදिला විඳා වූ ශකතෝණි දකින්. ඕගපාතික සත්ත්වින් ඇටියේ නිරේ ඉපදिला සතර පායෙත් දූර්යා වූ දුක්මෙන්. ඒ වගේම අතීතේ රහතන් වහන්සේලා සෝවාන් සතුට දාගන්නු මෙත්තෙයන් පිටියා කියන තැන ඉඳලා මටත් මේ ජීවිතේ සෝවාන් ඵලෙටපත් වෙන්න පුළුවන් කියන ඒද මාතව ම භාවනාවකයෙන් මින් දකි ේන ඕක කව ක ොද අපිට මො බාවන කල පඩක්වෙෙන ඔය සම්මාධිත්‍යය ජීවිත එකක රදක් ැන ඔය සමාධි්‍ය අයය සි ුව රෂ් ාන ර්ගෙන් වෙන වැනිලා සම්මාධ්‍යය විද ශනා දක්න ැ සත ස ප ය සත පෝ න් ගේැන් පච ප දන න්ද ව වැැ එ සමානිතකක ස්වභාවය පසු මොකද සලසන්නේ? සමා සංකප්ප සමා සංකප්ප කියන්නේ මොකද්ද? අවීංස සංකප්ප අව්‍යාපාද සංකප්පණේක සංකප්ප. අවීංස කියන්නේ යා කාටවත් තිසා කරන්නේ නැහැ. යා වචනයකින් ඉරියව්කින්වත් යා කාටවත් තිසා කරන්නේ නැහැ. එතකොට අව්‍යාපාදී කියන්නේ යා කාටවත් ද්වේෂකමනි ලෝභ කරන්නේ ද්වේෂ කරන්නේ, කෝප සම්මාදිට්ඨිය මෙයා පරිකෝණන. දැන් එයා දන්නවා කර්ම හේතුඵල විශ්වාසය කියනවා කියලා. යහපත් දෙයක් කළොත් යහපත් විපාකයක් තියෙනවා. අයහපත් දෙයක් කළොත් අයහපත් විපාකයක් තියෙනවා කියලා. මෙරිලා ප්‍රතිච්ඡ සම්පන්න උපතක් තියෙනවා. දැරිතුලෝත් ඒ උපත දුර්වල වෙයි කියලා. ඒ නිසා එයා දැරිතු කරන්නේ නෑ. නෙක්ඛම් මේ අතහරින මොනවාද අතහරින්නේ? ලෝභ දේශ මෝය සමාජීත්‍ය පරිපෝෂණයයි. සමාජීත්‍ය පරිපෝෂණය තු සම්මා සංකප්ප වැඩේවි. ඉතින් මේ මාර්ගඟ දෙක වැඩනල්පස්සේ සම්මා වාචා සම්මන්තු වාජීව කියන සීලේක අදාළව අඳතුණු වැඩි. එහෙනම් සමාජයේ මිනිස්සු සිල්පද බිඳිනවාလား සිල්පද බිඳින්න එපා කියලා කිව්වට ඒක නොබිනයිද? ඒයි සිල්පද බිඳින්නේ? සමාජීත්‍ය කියන්නේ මොකද? ගැන සමාජයේ කතා කරන්න බඩක් නැහැ. සම්මා දිට්ඨිය අත්‍යන්තයෙන්ම කතා දැන් මේ මාර්ග අංග පහක් වෙනවා 6 වෙනි මාර්ග අංගය තමයි සම්මා වායාය. හරි. සම්මා වායාය මොකine මොකක්ද යා? කරන්න පටන් වෙලා වූ අකුසල් කරන්නේ, නොකරා වූ අකුසල් යා වුමක් අන සම්මා වායාය කුමක් නිසාද? සම්මා දිට්ඨිය පරිති. සම්මා වායාය සම්මා සතිය සකස් වෙනවා. සම්මා සතිය කියලා කියන්නේ කුසලයේ කුසලයේ හැකිතය අඳුනනවා අකුසලයේ අකුසලයේ හැකිතය අඳුනනවා අඳුනලා අකුසලෙන් බහැරෙලා විසලයේ තුල ශක්තිමත් වෙනවා විනී විනී හැකිතය අඳුනනවා අවිනේ අවිනේ හැකිතය අඳුනනවා අවිනේෙන් බහැරෙලා විනී තුල ශක්තිමත් වෙනවා ධර්මයේ ධර්මයේ හැකිතය අඳුනනවා අධර්මයේ අධර්මයේ හැකිතය අඳුනනවා අධර්මෙන් බහැරෙලා ධර්මයේ තුල ඒක තමයි සම්මාසතිය කියන්නේ සම්මාසතිය සබස් වෙච්ච තැනදී ඊළඟට සබස් වෙන්න කොට සම්මා සමාධිය කියන්නේ මොකද්ද මේ මාර්ගාංග හතේම පරිපූර්ණයි මේ මාර්ගාංග හත පරිපූර්ණ වෙච්ච තැනදී අන්න තමයි පුර සමා සමාධිය සයි කියන්නේ පංච නීවරණයටපත් වුණා වුන එක ලැබෙන. ඒ කියන්නේ දැන් කෙනෙක් කියනනම් භාවනා කරන්නේ යද්දි මගේ හිත විචලෙනවා මගේ හිත ගැටෙනවා මගේ කියලා ඒ කියන්නේ සම්මා සමාධිය දුර්වල. සම්මා සමාධිය දුර්වල වෙන්න හේතුක් එකනම් සම්මාදිට්ඨියෙන් දැන් මුල් මාර්ගංගයන් ගන්නෙ. එනම් සම්මා සමාධිය විඳින වෙලාවේ අඩු වෙන වෙලාවේ සමාධිය ගැන ඉඳලා වැඩක් මේ මුල් මාර්ගංගයන් ගන්නයි. මොකද ඒ දුර්වලභාවය නිසායි සම්මා සමාධිය. දැන් මේ සියල්ල ඔබ පරිපූර්ණ කරලා ඔබ සම්මා සමාධියේ පංච නීවරණය අඩපත් උනා වූ සකස් කරගත් ඊට පස්සේ දැන් කරන්නේ? ඒ පංච නීවරණය අඩපත් උනා වූ තෙංග ඔබ ආරෂ්ඨානික මාර්ගයේ දිශනනුනි. काम दरा ड है का में भी त्यादा राष्टान के मान के मैंै लाौ बै में लाौ की आरेस्ट्टाम के मार के मान मुलिंग की रारेष्टांग के मार के पचर बैडव पदल बा सुतिगामी ऊ तपीट वड़ा द्या के बेती है वहताम सोवान पलेट पला नेता काम लोग बैक्त रार्ान के मान के वड बैडवना सवान मेंन अभी मैचर कलमु कर तरहने लौ की බබේ සැපයන් ඉලක්ක කරමින් සැපයන් කරා යමින් මේ සැපයන් පිළිබඳ ආයිමත් සතර පායක වැදගත් වෙන යන්න වගමන තමයි. එතusa සම්මා සමාධියට හිත අරන් ගෙයලා එතෙමි මේක වශයෙන් විදර්ශනානුෙන්だって. එතෙන්දි සම්මාදික්ක විදර්ශනානුෙන්だって දැන් දර්ුවන් කලේ සද්ධාව උපද්ද සම්මාදික්ක කිව්වේ දර්ුවන් කලේ සද්ධා. දැන් ඔබ ඊට අන් ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ කලේ කොච්චර සද්ධා වින් හැමදාම බුදුන් වදලා මල් පාන් පූජා කරලා ජීවත් වෙලා මැරෙන වෙලාවේ ඔබට බුදුරයන් වහන්සේ සිහිපත් වුණොත් මොකද වෙන්නේ සුගති සුගති fadine සුගතිය නිත්‍ය දානිත්‍යද? අනිත්ද? ලෝක තමයි අපි හැමදාම කලේ. බුද්ධාංශකයේ මැරෙන වෙලාවේ කපාත ශාලිපුත මහ රහතන් වහන්සේ සිහිපත් වුණොත් ඒ සුගතිය නිත්‍ය දානිත්‍යද? අනිත්ද? ලෝක තමයි නෝ ලෞකිකපෙක් සමමාගිත්‍ය. ලෝකෝත්තර සමමාගිත්‍ය වඩන කෙනා කරන්නේ? එයා මැරෙන වෙලාවේ බුදුජානන් වහන්සේ සිහිපත් වන බුදුජානන් වහන්සේ අනිත්‍යයි කියලා දකි. එයා බුදුජානන් වහන්සේට මල් පහන් පූජා කළ විලම්පස පූජා කළ වන්දනා කරලා ඉවරණාට පස්සේ එයා බුදුජානන් වහන්සේගේ දෙතිස් මහ පුරුෂ ලක්ෂණයන් නූඩෙන් දැකලා මේ දෙතිස් මහ පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගේ ප්‍රමුඛ පායර පිළි නිවන් වංශකේ අනුගලක් ඩාතු වහන්සේලා ගබඩක් යාර මල්පහන් පූජා කරපු දේවල් නුමණින් දැකලා අතීතේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා લક્ષගතාකුණ ගැසුණු සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන වල බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළා වූ සුවදම සුවදාඳුරු කුරු පහන් වලින් ශ්‍රී එක ගොඩක් ගැමුණු විජ්‍ය කුට පරවතේට බලා ඒ සෑම් සංස්කාරයක් මනින් දුනා කියලා. එයා සංස්කාරයෙන්ද වැඳුනද? එතන තමයි ලෝකෝත්තර දැන් සම්මාදික්කේක ලක්ෂණය තමයි අමා තාත්තා කියන එක පිළිබඳ විශ්වාසය. එතකොට බලන්න ඔබ අම්මා තාත්තා කරේ තියාගෙන හැදපුවත් මො ජීවිත කාලෙ ඔබට මොකද්ද ලැබෙන්නේ ඒ සුභ කියවු එනම් බා අම්මා ඔබේ සංස්කාරංගේ අනිත්‍ය바ව දකින්න බැන්නේ ඔබ කොච්චර සීල් ලැබෙන සංස්කාර නීත්‍යදනිච්චද ඒක ඉත එහෙමනම් සීල් ඒ සංස්කාරංගේ අනිත්‍ය බව ඒ සංස්කාරංගේ අනිත්‍ය바ව දකින්න ඉදේ ආකාරයෙන්ම මහන්තු නිලේෂුම මේ සංස්කාරණේ යනික බාහිය දක්වි. ඒ කියන්නේ දැසම සම්මා සතිය කියලා කියන්නේ සම්මා සතිය කියන්නේ කුසලයේ කුසලයේ හැකීට අඳුනවා. අකුසලයේ අකුසලයේ හඳුනලා අකුසලයේ බැහැරෙලා කුසලයේ තුන ශක්තිමත් වෙනවා. දැන් ඔබ අකුසලයෙන් බැහැරෙලා කුසලයේ තුන ශක්තිමත් වන ඔබට ලැබෙන්නේ මොකද්ද? ඒ සුගතිය උපදින්‍ය දානිත්‍යද? අනිට්‍යය. ඒනම් ඔබ ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය කියන්නේ මාත්‍යෝ ඔබ නිරේත්‍රුවමයි දුක දේ දුක හැටියට දකිමු. අනිත්‍ය දේ අනිත්‍ය හැටියට දකිමු. අසුභ දේ අසුභ හැටියට දකිමු. අනාත්ම දේ අනාත්ම හැටියට පූජා කලාවේ පූජාවෙන් ලැබෙන කුසලයක්, අපසලයක්ද? මේ කුසලේ නිට්ඨය අනිත්‍යද? විපාක දින අනිත්‍යයි. නමුත් ඔබ මොකද අනිත්‍ය වෙන දේ ප්‍රයෝගී කරගෙන භවයට යන සංස්කාරයක් ඒ සංස්කාරය අනිත්‍ය කියලා නැහැ ඒ ලෞකික සම්මාසතිය ඔබ තාම අනිත්‍යේ අනිත්‍ය වශයෙන් දැක්කේ නැහැ. ඒතකොට මේ ලෝකෝත්තර සම්මාසතිය කියන්නේ ඔබ මේ පරිස්කාරේ පූජා කරද්දී ඔබ දක්ිනවා මන් නදීතේ බුද්ධ ඥානන් වහන්සේලා උපසා පූජා කරපු මෙවැනි පරිස්කාරයක අර නිෂ්චුත පාරෝතේට වඩා විශාලයි. ඒ සංස්කාරම එක්කම ණන්ති උනාද? මේ රස කරවෝ සංස්කාරේ නිට්ඨ වේද අනිත්‍ය වේද? එනවා වාණිත්‍ය වෙන ඒක වූ චාක්කලායේ සත්‍ය ලැබුවා ඒ සංස්කාරයේ අනිත්‍යය කියලා දැක්කම සතුටේට ලැඳේ යන්නේ. ඉතින් ඊළඟට සම්මා සමාධිය කියන්නේ පංච නීවරණ යටපත් වුණා වූ විට ඒ කියන්නේ සමාධිමත් ධානගත හිත ඒ ධානගත හිත විච්ඡේද අනිත්‍යද. ඔබ මනින්න වෙලාවේ එකපාරට ඔබේ ඉන්න පළවෙනි ධානයකට කියොත් ඒ පළවෙනි ධානිත ආලා රූප ආචර බ්‍රහ්මතලෙ ඉපදිනවා රූප ආචර බ්‍රහ්මතලෙ සතර පාදක වැඩේ එනිසා මරණ වේලාවේ අපේ ධානගත එකක් සබස් වුණා ඔබේ ධානගත එක අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා ඒක තමයි ලෝකෝත්තර පැත්තට සම්මා සමාධිය. ඉතින් මාහත්්‍ය උතන නිවන් මාර්ගයද කියලා තේරෙනා. ඉතින් ඔය ආකාරයෙන් වැඩෙද්දී සම්මා ඥාන සබස් වේලා සම්මා විමුක්තිය සාක්ෂාත් කරගෙන එනිසා ඔය ආරේෂ්ඨාංගයේ මාර්ගයේ ලෝකෝත්තර හැදින්වෙတဲ့ වැඩෙද්දී ඒ මාර්ගය තුල සකලතරිපට්ඨාන ඒ සියල්ල මනිච්ච භාවයේ දකින්න දැන පංච පාද සංකഞ്ජානී භාවයේ එසේ බුදුයෙනන්සේ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ පිරිස්නා කරගෙන වෙනම මාර්ගදේශන කරන්නේ මොකද ඒ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ තුල මේ සියලුම ධර්මයන් වැඩිලා අපිට ධර්ම මාර්ගයේ ශක්මුත්තුල දෙනවා. බලපොරොත්තුින් දෙන්නු දත බුද්ධක වශයෙන් කලෙතු ක්‍රියාකාරකම් අනිවාර්යයෙන්ම කල්යාන මිත්‍රාශ්‍රයේ කල්යාන මිත්‍යාශ්‍ර තුළින් සත්‍ය සම්සවෙනි ශ්‍රවණේ කලාවත් සම්තර වෙන්නේ මෙනිකා දැන් කෙරේකට කල්යාන මිත්‍රාශ්‍රයක් තියෙනවා සම්සවණයක් තියෙනවා නමුත් එයා නිමුණි මැනේ කරන අධස්සන එයා තමයි අපි ආරච්ඡංගි මාර්ගේ කොහොම මේ කාරණා තුන දුර්වල නම් අපි ආර්ච් කාන්ගේ මාර්ගය අනුගමන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? අනුනගත්තුත් ඒක මිත්‍යා මාර්ගයක් විදිහට තමයි අතිතර වෙන්නේ. තේමෙන. එසැණින් ඉලේ තුරම කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය, කල්යාණ බයි කියලා දෙනේ කියලා. තේරෙනවද? කල්යාණ සංසාර බයි කියලා දෙන කෙනා. ඒත් නැත්තම් කාමයන්ගේ ඉතුරු භාවෙ කියලා දෙන. කෙනෙක් කියනවා නම් වහන්සේ දැකලා තමයි කවදාල් නිවන් දක්ින්න වෙන්නේ කියලා අපිට. එයා කල්යාණ මිත්‍රෙක් නැහැ නමුත් යා මිත්‍රය වෙනු. තේරෙනවද? කෙනෙක් කියනවා මාත්‍යර මේ ජීවිතයේ සෝවාන් පොළේපත් වෙන්න බෑ කියලා. එයා මිත්‍රයෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් කවදාකවත් කල්යමිත්‍රයෙක් වෙන්න. කල්යමිත්‍රයෙක් කියන්නේ සංසාරපය දකින්න කියන, කාමයන්ගේ විචල්‍යභාවය දකින්න කියන කෙනා තමයි පරිදාර මිත්‍රය. උදේ කල්යමිත්‍රාස්තේතුරිං සම්දර්ම ශ්‍රවණයේ ඇහිනවා. ශ්‍රවණේ කලාව සම්දර්මයෙන් මුලින් මෙලී කිරීමෙන් අපි ආරෂ්ඨාංගිය මාර්ගෙට හඳුනගන්න. මේ තුන දුන්නා නම් ආරෂ්ඨාංගිය දිනමාන තිප්පත් අපිට කවදාකද එක හඳුනා ගන්න පුළුවන් කම ලැබෙන්නේ නැහැ. මොනවාද කියන්නේ අපිට අහලා දිනනවා. අ තමයි ජීවිතයලා වල ඒ කියන কল্যাণකාවේ සකර්ම සර්වියෝ සමාජ කාර්යාවනේ මුදෙට අල්ලලා ලබා ඒ ලබා ගැනීම තුළ අපි ඊට පස්සේ බාහන ටෙක් එකෙන් දෙවිත බලාගෙන ඉන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔව්. දැන් ඒකපට බොහෙලාවක කතා කරන සමහර අය අපට මේ උපදෙස් දෙනවා සුත්තරාග්ගාවේ කියන එකේ තරම් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔව්. වළම කෙනෙකුට මේ බුදුරණන් වහන්සේ දෙන්න තියෙන දෙවිත පාරනාතික තියා බලලා ඔව් මේ භාවනා උදෙසා සතුටක් කරගෙන තමයි අවශ්‍යන්නේ අරකට පංචෝපදංස් කාන්දේ උදිරේ දැකීමේ අනික පොමණේ කියන නිසා ධම පිටිතක ධර්මය කියනකින් වගේ සාහන එකනම් තෝදිනවා කියන්නේ කියලා බුදුසසුන් ස්වාමී නේ නේ ඒක ඒක ඒක අනුමත කරන්න බැහැ එහෙම කොහොමද කරන්නේ එහෙම දෙයක් නැහැ බුදුරජාණන්සේ ධම්මරත්නේ සද්දාන ශ්‍රවණය කදින කාරණා තුනක් සුත්‍ර කිරිමක තියන කාරණේ නෙමෙයි එතනින් වැදින්න සද්දාන ශ්‍රවණය. මේ සද්දාන ශ්‍රවණය කලා කින කාරණේ සුත්‍රයසු කලා කින කාරණේ දෙකට ගන්නේ. දෙන්නත් මොකද සුත්‍රයසු කලා ශාක්‍යනාථයන්ගෙන් සද්දාන මේ දේශනා කරන්නේ. ජෝ සුත්‍රයසු කලා ශාක්‍යනාථයන්ගෙන් සද්දාන මේ දේශනා කරන්නේ අපි ආන සුත්‍ර වලට යන ඕනේ කාරණයක් අදාළ වෙන්නේ. මේ මොකද සුත්‍රයසුලෙන් කල්‍යාණ මිත්‍යා නිරෝධි වන අපිට කියන නමුත් අපිට ඒක අඳුරවල නම් අනිවාර්යෙන්ම අපි සූත්‍ර තුලින් දැනගත යුතු නිසා කිසිම කෙනෙකුට සූත්‍ර පරිහත්ේපා එපා කියන්නේ කියන්න බෑ. එහෙම කරේ කියනවා නම් එයා තම සම්දායව සකස් කරගත් නැන්නේ. මගේ බික්ෂු ජීවිතේ මම පැවිදි වෙලා මාස පහක් ඉදර යනකම් කිසිම සූත්‍රයක් කියවලා තිබ්බේ මම පැවිදි වෙන්නේ අවුරුදු 47 න් මම අවුරුදු 44 4 පරිදීනේ 44 දක්වා කවදාවත් මගේ ජීවිතේ සූත්‍ර පොතක් අද කරා නැහැ. දැවිදි වෙලත් මම මාස 5ක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි සූත්‍ර පොතක් මම ඉස්සෙල්ලා මාතට ගන්න. නමුත් ඒ සූත්‍ර පොත අතට අරගෙන මම සතර සරිපත් කරන සූත්‍රය, සම්භාව සූත්‍රය, දකිද්දි මම දැක්කේ සූත්‍ර මමලිය සූත්‍රය ඇකි. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුළ ගමන් කරින්නේ මුල් සූත්‍ර පිටකේ මාත්‍ය අපේ ජීවිතය තුළ. තියෙන්නේ. තේනවා? ජීවිතය තුළ තියෙනවා. නමුත් නමුත් මං දරුවන් කෙරේ සද්ධාවතුලින් ඉඳගෙන කල්යාණ මිත්‍රාශයේ සද්ධාංශවලී සම්මා දීතියක් ශක්තිමත් වෙන්නේ මාර්ගාංග සියල්ලම මාදු මට කර්මයේ කර්මඵල විශ්වාසය තිබුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම රත්නයේ මෙලදාපටි ප්‍රටිසමුප්පන්න උපතක් තියෙනවා කියලා විශ්වාසයි මම තිබුණා. අම්මා තාත්තාගේ ගුණයක් පිළිබඳ විශ්වාසය තිබුණා. දන්දුන්ව සීලයක්වත් ආනිසංසය තියෙනවා කියලා විශ්වාසය තිබුණා. ඕකපාතික උපදින සත්වේ විශ්වාසය තිබුණා. අතීතේ රහතන් සෝවාන් ෘත්වි කියන්නේ. ඒ සමාප්පය එතන වැදුණා. වැඩිද්දි ඊතුරු මාර්ගාංගමන් කියන්න ගන්න තිබුණා. ඊතුරු මාර්ගාංග කියන්නේ ඉගදාලා. උසලේතුන ශක්තිමත් විද්‍යාර කියන්නේ මෙදී. ඒනම් ඒ එනිසා මාත්‍රව අනි වාාර්රෙම සූත්‍ර පරිියාමය මේ ගමන යන්න පුළුවන් කියලා අපි කටවත් කියයන්න බහම් බො බදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා අතම සූත්‍ර අනිවාර්ය මති පරිියරය කළය තුයි නමුත් ඔද ආරයස්ටාන්ගේක මානගයට ඇතුල් වෙන්න නම් අනිවාර්ය මොක සද්ධනශමනය තියෙන්න්න ඕනේ පේන අල්්‍යෑන මිත්‍රන්ස්ේ සදධනමශවනයක් පි ලැබවා ප්‍රේන ී කාල පුරාාව එ දොड़ේ කල්ල්‍යෑන් මිත්‍රශස සදවර්මසවමනය නිසා මට සූත්‍ර පරියාන්න ටයන් අවශ්ථාව කවෙලා කිිබේ. නමුත් මාසයන් සෙවෙන නුලෙත්නා නම් අනිවාර්ය බල සූත්‍ර කරා යන්නේ සිද්දවි. උරුද ඒ තර්මේ නෝණින් මෙලින් කරලා තමා තුලින් ආරෂ්ඨාමික මාර්ගයේ ශක්තිමත් කරගෙන තමයි මහත්යෝ. අපි ධර්මයේ කියන කාරණේ මතකත කර ගන්න මතකත ගත යුතුයි. තේන්න. එ නිසා දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි. දැනුමෙන් ලබන්නේ? බෑ. එනාලද? දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි. මම මතකයි මම දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි නමුත් දැනුමත් මහත්යෝ કેરેતીને તૃષ્ણાવાર્ધન નેલાવે પ્રજ્ઞાસભસ્તે દેનમ કેલે તૃષ્ણાવાએતિ કરગાના તાકકલ પ્રજ્ઞામધુવેને હેબો દેનમ કેલે તૃષ્ણાવા કેની મુકદ્દ દેનમ કેલે એતિ કરગાનાવ મમત્વે ડેનિબાવે માતુલ દેનમ કેનો દેનમ સુનો મમે ઇન્નો દેનમ સુલા આત્મેયત ઇનો એ આત્મેય મમે ઇન્નો આ કેને કામન એતિ કરગાનાવ દુષ્ટીય સુલા પવદાક પ્રજ્ઞામધુવેને એસા દેનમ કેલે તૃષ્ણાવાર્ધન ઉતેને માતલ પ્રજ્ઞામધુવે එන නමුත් දර්මෙන් තොර ප්‍රඥාවතු වෙන්නේ දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි නමුත් ඒ අත්‍යවශ්‍ය දැනුම තුලින් ලබාගත් ආු ශක්තිය අරගෙන දර්ම කියන්නේ අනෙක්කේ උදයක් කියන কারণে දුරේදී තමයි ප්‍රඥාවක් කරගන්නේ. සම්මුති වලින් මොනින්ද කියන්නේ විදෙන බලන්නත් සමහරවල් ඒකේ ගෝලාවද අර මොනින් මෙණී කරන කියන කාරණය දිහා ඔබ වාසය කරද්දී පොඩ්ඩක් කරනවා මොනින් මෙණී කරනවා කියන මාත්‍රිය යථාර්ථය දකින්න තේරෙනද ඒකත් ඒකත් දකින්න අපි මොනින් මෙණී ಅಂತෝ අපි නේදවවා කියන කාරණයක් කුල දරුවා මොනින් මෙණී කරනවා කියන්නේ ඒත් අපි සංසාරේ දකින්නවා ඉංග්‍රී මාහා සාගරේ දකින්දි අපිට දකින්න ඕනේ මොකද්ද? මම දරුවන් නිසා සංසාරයක් පුරාට එන කඳුය කියලා බුදුරයන් වහන්සේ මේ ලෝකේ සෑම මිනිසෙක්ම දෙවියෙක්ම ග්‍රහණය කරන සතරපායේ සත්‍යේකම සංසාරී ධර්මය කියලා තියෙනවා. මහත් යාට ධර්මයක් නොවිච්ච කිමිත් මහත්වමේ ලෝකධාත්මේ කොටස්වත් නැහැ කියලා බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා ඒසම් ඔබගේ මුලතල් කරනダルවා සංසාරයේ උකට අම්මා කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා තාත්තා කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා නංගි කෙනෙක් මල්ලී කෙනෙක් සහෝදරයෙක් දෙම්බ දෙක් දෙක්ලා තියෙනවා කියන කාරණේ ඒ තමයි මතුවුණේ මෙලෙස දෙන්න දෙල්ලේ මුඛයන් කෙනෙක් ඉන්න කුෂ්ඨවたりනෝයේ උපෙමෙලේ ඉඳලා මේ ස්වකල්ප දරුවා සංසාරයේ මත අම්මා වෙලා තාත්තා වෙලා බිරිඳ වෙලා සාන්දෝශය වෙලා දීසංශතේ වේදේ නිරසතේ අසුරේක වෙලා තියෙන දෙලී රක්ණී වෙලා තියෙනවනේ එනන්නේ සුගත කරන්නා දරුවා නික්කේවි යක්කේ ධනතිවිදයක් වෙන්නේ පොරකට වෙනස්ද ඒක සායිම සතර පාඩක වැඩ නිුනේ මොනින් වෙන්නවාද කියන උ තමයි මතය ඒත් ඒක පොත සසල වීමතුර ගැනීම මේ හුද මේ ලෝකෙ ඉන්න හැම මාංශයක්ම දෙවියෙක්ම දක්නටන සතර ආය සත්‍යයක් මත විදurulකල පොඩක්ු විද්‍යාව මේ දෙන්න බල්ලෙක් ආවෝ මේ බල්ලා දකිද්දි මං දකින්නේ මේ බල්ලාට අම්මා වෙලා කියන සාර්ථක වෙලා කියන දෙන්නෙක් කියලා කියන පොඩක්ු විදurulකල කියන ආරෙස් කියලා කියන කෙනින් දැන් තමයි ඒක තමයි මේ අපි සංසාරයේ ඉස්සරහදී ගියෝ ඒ වගේම සමාජ සම්මතයන් වලත් ඒක අපි ඒක උඩ තමයි වුණින්නේ දැන් මම කියන්නේ මම කී දේ අපි හරියටම anlay කල්ප ලක්ෂණත් මම ഇതിන පෝෂණය කරනවා කියලා මගේ රූපය මගේ උපර්මේය වේදනාව මගේ සංඥාව මගේ චේතනාව මගේ විඥානය කියද අල්ප දාන කීපෙ මොක પોෂනීසෙදනා මිදී. සක්ති ක රජිත්‍ත්‍ය විලාසෙ රූපේසන් උච්චරණ අපි සත්‍යීත්‍යය කියන දෙනා. සත්‍යාමිච්ච විලාසෙ උච්චරණ රූපේ ගැන සත්‍යීත්‍යය විතර ගන්න. කිරී සංලෝක වලක நாயකී පෙච්ච විලාසෙ උච්චරණ සත්රෝධ බන් බන් වලක நாயකී බලනවා අල්ලාකන நாயකී බලන්නේ. කුඩියේ රූපය වින්හෙ ඒක වහමාපු ගමනක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඔබකින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොනින් කියන්නේ? මේකකින් ප්‍රශ්නයක් කියන කාරණේ කරලා ඉන්නේ මේ වෙලාවම පංචපාදාංශ සංග්‍රේ අනිත්‍යභාවය දක්වන්නේ සත්‍යය විකියා දුර ගන්න. බුදු සරුවන්නේ වත් විනිලායි සත්‍යගීති නැති වෙන්නේ පංචපාදාංශ දෝරදාවි ශෝකයේ හෝ වේලයේ මේ ඇස කරන antisense alli වගේ ඒවා මේ ඇස මොන දේ නිගේන්නේ මගේ මගේ ආත්මය ජීවි කියලා එතකොට මගේ ආත්මේ නෙවෙයි කියලා මේ කියන එක තමයි අක්කයිට වැඩෙන්න හේතුව කියලා තමයි. අවස්ථාවෙන්නේ. ඒ කියවල එහෙ අනිත් බව දකිලා තියෙනවා. අම්මාගේ මවකිට යන්නේ මාත්‍යාගේ අම්මාගේ මවකිට. ඒ කලල රෝපේ සතිය හය හතක් වෙනකොට ඒකෙ තියෙන ඒ ඇස වර්ධනය වෙන විලා නම් මාංශයක් එන්න තිබුණා. ඒකිට බිහි වෙනකොට යම කාලේ ලදරු කාලේ සම්ම කාලේ මෙහෙම උද දක්වා මේ අසේ අනිට්ඨභාවය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උඹක daki තියෙන තාක්ෂණයක් තියවද නැද්ද කියලා හොයන්න ඕනේ නේ නේ. අසේ අනිට්ඨභාවය දැකිා අතීතේ තිබුණා වූ වෙලා ඉඳලා මාත්‍යාර පිට ඇසේ අනිට්ඨභාවය. වෙලා ඉඳලා මාත්‍යාර පිට ඇසේ අනිට්ඨභාවය. grasp මේ වෙලා වගේ ඒ අසේ අනිට්ඨභාවය දැකිලා අනාගතේ උඹ මේ මගේ අස මේ විදිහට තිබේවා කියලා හිතුව එක ඉත URL එකකින් ආයක තාක්ෂණයක් තියෙනවද නැත්නම් කියන කෙනෙක් ඉන්නවද? ඔය වයිටලියුකින් ඒ ඉපානිස් කියන දෙකලා මේක බලන්න. ඉත කණේ අනිට්ඨ භාවිය දකි තුන්චිකාලේ ඉඳන් මේ කණේ ස්වභාවයෙන් පිටතින් මේක සතර මාඝා dataSource එකේ නිරූපණය වෙනස් ඒක අනිත් දෙයක් කියලා දැකලා බුදුරජාණන්සේට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම කියන දේ අහන්න එපා වෙන කවුරු කියන ඒවා අහගෙන ගිහිල්ලා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරන සුළු පිළිබියව හරි ඒක කියලා බලන්න බලලා මේ ternary කියන එක ගන්න. ඒක කියන සම manganese දේ පිළිබඳව අපි කියන දේ අහන් ගිහින් නුද්‍රයන් වංශයේගේ සතර සරි පාඨයන් සූත්‍රයේ දී ගැහේ ඔබ ඒකත් හිත මහා මාර්ගයක් නේ බදසරි පාඨයන් සූත්‍රයේ බොහොම පැහැදිලිව ඔය ආයතන භාවනාව රාජ මනසිකාඩය සල් දෙවිස් තුන්ගේ මේ ඉලියව්වවකටම පහයක් මනලා විශ්ලීෝ මොහොම පැහැදිලිද කියන්නේ ඉතින්ස පොතනම ප්‍රශ්නයක් අතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ අනිදී මොකද්ද ගැළන් කියන පොදු කියල අද සත්‍ය මාර්ගයේ වැඩ කරන වාරික තුනක ආමිෂ පූජාව ප්‍රතික්‍රියෙත ආමිෂ පූජාව ලාභිය සම්බන්ධික යාම් කියන්නේ ඒ කියන්නේ සියල්ලම වෙන්නේ ආමිෂ පූජාවයි සීලයත් වෙනවා කිව්වොත් සීල කරන්නේ ආමිෂ පූජාව කරන ඒ සම්මා ආයමෝ වැඩෙනවා නැහැ නේද? දෙවිතන් ගැනීම දෙය. සත්ඥාන, සන් විභාවනා විද්‍ය ඇසිරක අවශ්‍යතාවය කියන්නේ කොයි ලානේ අවශ්‍යයි මාත්. ඒ නේද? නු කල්‍යාණ මිත්‍රයේදී ඇසිර තියාගන්න. ඒ නේද? සාමාන්‍ය දුර්ගානසතියයි මයි ප්‍රිය වගේ අසුබය මන්නානසතිය වගේ ඒවායි ඇතුළු ගමන්ට නම් સેવા වැඩලා නිරතුරුවම අන්තිපෙත්තට යනවා නම් මේ අනිවාර්යන ඒ කමන්ත වඩා දක්ෂ කෙනෙක් ඒකනේ උඩ ලොකට දැනගන්න. එතන විදේශ බුද්ධාංශකෙයියිති වගේ බාවන තම වැඩක් නෑ. විශේෂයෙන්ම තු පුළුවන්. එන්නේ අහට යනවා මේ කමන්තට පිටවට ගන්න කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නෙම නැහැ. ගැටලුවක් ඇති වෙන්න විලාස් විශ්කරන දක්ෂ වෙනවා. ඒක සමහර භාවනාව නිසා මානසික රෝගී බවස්පත්ත්ෙට ගොඩක් ඒ කියන්නේ විලාම සම්මන්ත්‍රයේ ආනාපාන සතියේ මේ විෂය අනිත්‍ය සදාල් බවන වඩන්නේ වඩලා නිය ගැතු සාධකයෙන් එනවන ටග්ගාලා තමන්ගේ දුර්විස්ක ප්‍රාඥානික විත ගන්න කෙනෙක්ම අහන. ඒ එනම් තමන්ට වඩා මාර්ගය ගන්න කෙනකින් ප්‍රාඥානික යහන. ඒ වဲ့ නැත්නම් බුදුරජාණන් ශ්‍රීගල සූත්‍රය භාවනාව කරද්දී මා බලන සක්කාය දිත්තේ වැඩිවෙන වර්තමානයේ භාවනා කරන එක සියයට අන්නක් පොසක් සක්කාය දිත්තේ වැඩව ගන්න භාවනා විලාම. ඒ කියන්නේ තවසහනේ භාවනාවේ කාර්යක්ෂයක් වෙලා නැහැ. මොකද ඒක වෙන්නේ චිතන උපකරණ පොතනදි කුෂි දුර්වලතාවය නිසා. ඒ නිසා කරා කුෂ්ණාවශය වෙනවාද කියන කාරණය දකි වෙනවා. කුෂ්ණාවශය වෙන්න නැත්තම් ඒ වේදනාව සංඥාව චේතනා විඥාණය කෙරෙහි තෘෂ්ණාව එළි වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ බාහනාවෙන්නේ වැඩිපැතා එන නේද? සම්භාවනා කරන්න කරන්න තමා තුන සම්පලක්ෂණය කරන බලන්නේ තමා කෙරෙහි රූපය කෙරෙහි විඳීම කෙරෙහිද තිබBatchNorm හොඳටම ඇති. රූපය කෙරෙහි විඳීම කෙරෙහි තෘෂ්ණාව එනවා. තමාට දැනෙනවා නම් රූපය කෙරෙහි තෘෂ්ණාව අනු වෙනවා වේදනාව කෙරෙහි තෘෂ්ණාව අනු වෙනවා අන්ත දෙකට යන්නේ එළිමොව ගැටෙන්න යන්නේ එතන බලයේ තමයි සාධිකයක් තියෙනවා තමයි. ඒනවත් නමුත් භාවනා කරන්න යන්නේ ඉස්සේන අනිවාර්යෙන්ම ආරේශාංගික මාර්ගය පරිපූර්ණ කරගන්න ඕනේ. ආරේශාංගික මාර්ගයේ තොරව නම් භාවනා කරන කිය සත්‍යවිද්‍යාවේ වඩා ගන්න. එන්නේ ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරුණු මාර්ගය යන්නේ අපිට ඕන ඕන මාර්ගවලදී අපිට හළ යන්නේ නෑ. කෙනෙක්ගේ ආරේශාංගික මාර්ගය වඩාන්නේ අපි කෙලින්ම සතර සතිපට්ඨානයන් තුළින් locks to theermo's image of, <heute> <laughs> okay. hmm of Manyavazi <spe�> the individual experience using an employer of polyp Instedral performance of what is important feature in the sense that this human intelligence and air 11 system a person mentions my role as good unit in Kalyane Mitt sorting 17ento, L echTuTE insgesamt කීෝ අරබතමයි නෝ විතර වඩා ගැහු වෙනවා කියලා දේශනා කරන්නේ ඒකේ ආලස්ථාමි මාර්ගය කියන බුදු වෙනවා කියන්නේ මාර්ග ඥාන මාර්ග වැඩිදී ඉදිරිපත්තාව වෙනස් වෙනවා මේ වෙලෙදි මාර්ගය ගැන වශයෙන් දිවිතලෙන්න මා. එයා පරදර කරන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ පිළිගත් ධර්මතාවයන්පත් වෙන වෙන වෙලාවල, රහතන් වහන්සේලා රහත් වෙන යන වෙලාවයි පස්සේ බුදුරජාන් වහන්සේලා එනුතේ. එතකොට තමයි මාර්ගය විල පීඩා කරන්නේ. මේ අපි අපිට කවදාකම් මාර්ගය පීඩා කරන්නේ? නැහැ. අපිට මාර්ගය හැවැනේ පංචපාද සංගේ. තේන්න? පංචපාද සංගේ කියන්නේ පංචී දර්යන් සබස් වෙනවා නම් ඒ පිට සංස්කාරකේ මාය. නමුත් ඒ සංස්කාරකේ මායයන් මායයෙන් කියන දවදන්නේ නැහැ. අපියේ හිතේ යට වෙලා භාවනාව දුබලක ගන්න. අපිට ද්වේෂයක් 탁ව වෙනවා නම් ඒ ද්වේෂය කියන්නේ මොකද? සංස්කාරක මාය. අතිකසලයක් විසయ్యా සබස්. ඒ කියන්නේ සංස්කාර මායя කියලා ඒ ද්වේෂය ඒ නිසා පොතන කොට වසවත් ජීවිතය කලේ මායя අපි ළඟදී ඉන තේරුම් ගන්නවා අපිට මායя වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් මායя නැහැ රූපයක් දකිද්දී ඒ රූපේ මායяකින් දකින්නේ නැහැ එක්කෝ ඒකට ඇලෙනවා එක්කෝ ඒකට ගැටෙනවා ගැටিলা අනිවාර්යයෙන්ම ලෝභදේශනෝන් කර아요 වේදනාවක් සකස් වෙද්දී දුකක් සකස් වෙද්දී අපි ඒ අනිත්‍ය වූ වියක් කියලා දකින්නේ ඒවගේ संංස්कार सකස්ේ यह संංස්कारර අනිේ කින නෑ ඒ සංස්कारරයට ඇलेෙනවා ගැටෙනවා ආයිම තක්සනුන ස දෝගතමයින් අපने මාර ය ප පා දන න්ය මාරයයක් හඳු ගැත්තවත් अभි කවदा පත් ූපයක්මනිසා කවदा ගනි නෑ කුසලේ පුර ශක්ति මවෙලා ඒ ලයක් අනිේග अभි කොතැන ත් ඇනිලා. ඒක විකල්පවක් පත් කරගන්නේ නැහැ සැප වේදනාව અનিত্য කියලා දැකලා උකේශාම් පිටෙන් එනවා නැවිලා ඊට පස්සේ ඒක්ෂාව සංත්‍යයෙන් පාදයි අපි දක්ෂ වෙන්නේ ධපස් වෙන පංච උපාදාන ස්කන්ධේ මායාව පිට දකලා ඒ පංච උපාදාන ස්කන්ධේ නිරය අනුවම දකින්න එමෙන්න සම් කුසල් පක්ෂය මුලින් වඩාගෙන කුසල અનিত্যයේ දකිමු මුලින් මාසලෙන් බැහැර වෙන බැහැරලා කුසලය ඊළඟට කුසලයක් අකුසලයක් දෙකම අනිත්‍යයි කියලා. දැන් මුලින්ම කුසලයේ දොස් ශක්තිමත් වෙනවා. කුසලයම කුසලේ විකමකටදී ඉන්න එක පාඩේ. මුලින්ම අකුසලයෙන් බහැරෙලා කුසලය දුර ශක්තිමත් වෙන්නේ. ඒ කුසලේ ශක්තිමත් කරගත්තාට අපේ ගමේ අද මම ගිහින් ඉන්නේ හයිදන් ඒකට ඉන්නේ නැහැ. ඒකත් ඒකත් ඒකත් ඒකත්. එයා මොකක්ද කියන්නේ දෙයක් අහන්නේ. සාමාන්‍ය යාචනා චර්යාවනක් දැස්ට යන්නේ. ඒ වගේ පිරිවෙන්ක ප්‍රමාණයක් දැනෙන්නේ. ඔව්. අවසානයේ සුදිතගමිනේ නැහැ කියලා එතකොට දැන් මේ චත්තමානක සීලෙන් පරිපූර්ණ වුණේ කොයි යන්න පුළුවන්නේ මේවයි මාතෘ. මේ චත්තමානකගේ තරස්තනාසිත අපිට ආයවත්ස ගන්න බෑ. මේ චත්තමානකේ ඒක සංස්කරන්නේ බුදුරයන් වහන්සේ ඉදිරි පිට මාතෘ. තේන බුදුරයන් වහන්සේ මහා කරුණාවේ බලල මංආද කියලා බුදුරයන් වහන්සේ දෙපයි වැඩම කරලා ජත්තරුණියා එනකන් graph කට ඉඳන් ඉඳගෙන ඉන්න මාතෘ ජත්ත කොච්චර පිටක් කරලා මේ තැන කේ ක කියන්නේ යාගයේ සීල යා පෙරදීවල පරිපූර්ණ කරලා තියෙනවා. දෙන්න. එහෙම නැත්නම් වාස්තු බුදුරයන් වහන්සේ නම්කට දෙන්නේ. ඒ දත්තගේ පිට ආයම තියාගෙන ආන්න දෙයක් නැහැ. ඒ පිට පරිපූර්ණකලේ දීන අතීතේ. ඒ සියන කෙනින් බුදුරයන් වහන්සේ සද්ධාම කුදී මේක මතකල්ලක් දැක්කා. ඒක රේ සද්ධාම අපින අප කරගන්නව සද්ධාම වගේ නෙමෙයි වාස්තු බුදුරයන් වහන්සේ දකින් දෙතිස්මා පූර්ෂ हा बुद्र से तिमा जो आई मत यहां या ती परिपूर मेंसात्ता परिपूर्ने समादििन कारे को दे साक ताम मुखला दक्षा में शश्य आए है देना रे समा चाति सांस्कारइप शास्िय को बा पाउ ल इनसामायादतीन कारने से कापी मानि में है देना बुद्र यहां से को खाना दम नहींमानस्य हो बुद्रन सेव द्यक्कारने बैरीना उ लाक्षदाान के දඹදිව ඉදිරිච්ච මිනිස් ලක්ෂගානකට බුදුරයන් වහන්සේ දකින්න පිළි දෙයේදී බුදුරයන් වහන්සේ දෙපයින් වලන දැක්වන්නට යන උච්ච කණක්ලාක් කියලා කියන මොනේ ඒව කරකලා ගන්න. සරණ වල තියෙනවා tí සාමාන්‍ය සමාජයේ දැන් ධානය දාන සංගාත සෝපානංගිල බ්‍යාලතෙන කියන්නේ ස්වර්ගයේ දයන්ට මේක මාර්ගය. ඔව්. එතකොට ඒ සීලේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අවසාන උපাদানපච්චය බව කියන දැන ඔය කියන විදිහට දාන සීයුණොත් අවසන් වෙනවා. ඔව්. එයා සුභති උත්පත්තිය ලබන්නේ සීලේ තිබුන ත්‍ය අවශ්‍යමයි. එහෙම නැතුව නම් මේ නෑ නෑ ඒකේ යාගය ගන්නද? දැන් අලියෙක් ගන්නවද? කොටියෙක් ගන්නවද? සිංහයෙක් ගන්නවද? මොකද කවුරුත් පෙර ජීවිතයේ හොඳ දාන් දැන් මොළයක් だっ තින්නේ මිනිස්සුගේ කෝටිපති පෙකොටිකුගේ එක එක මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ තමයි ලංකාවේ වැඩියම දන්නේ. නමුත් මේ දන්දේන් තුල ඒගොල්ලන් තියෙන ਇੱਕ ව්‍යාපාරික කර්මුණක්, ਇੱਕ දේශපාලික කර්මුණක්, ඒගොල්ලෝ කර්මයක අසුබය ඉස්සහිය. නේ රැගීම අපි දුරද. ඉතින් ඒ හැට දන් දින මෑනලාගේ දානේශිපත්තුතර වගේ ওই ශිල් සංස්කෘතිය රැලි නායකයිටලා ඉදදෙන. ඊට පස්සේ අපේ රටේ රාජ්‍යත්වය ගැලේට ගියක් අලියෙන් දැක්කම් පැල්ලා දුවන්න. සිංහියෙන් දැක්කම් පැල්ලා එහි යගේ ආවිෂවර්ණ්‍ය සැකේ බලය දානේ ආනිසංසය දැන් ප්‍රේත ලෝකේ සද්ධාන්ත ප්‍රේතයෝ ඉන්නවා. මේ සද්ධාන්ත ප්‍රේතයන්ට මුළු ප්‍රේත ලෝකෙම බයයි. ඇයි ඒ ප්‍රේත ලෝකේ සද්ධාන්තභාවය ලැබුණේ? ලෝභ සිති නිසා අතෙන්ට වැටුණා. ඒනවා නේබලක් කෙරෙහි කුසනාවෙයි. නමුත් දන් සීල තිවා දානේ ආනිසංසය දෙන්න. ආ ඒ ආලෝක වේදන ප්‍රේතයෝ ඉන්නවා. ලෝභ සිතනා ප්‍රේත අවුපිර ජීවිතයේ දහම් පාසල වල උගන්වලා එහෙම නැත්නම් ආනන්ද සිංහ කියලා දීලා අනුත් බණ කියලා ඇස්තමින් ආරෝපේ රීතන උසලිපාක යාතව. ඒ වගේම තමයි ඒ අරකට ගියාද මුපාලුදෙම සිල් සීලෙන් දුරට භාවිත අදාළව දෙන්න වැටුණා දානියෙවිලි පාන්නේ. ඉස්සර නද දන්දී රසපීතිය යනකොට තීලේ අවදාන නිවෙන්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවලදී. ඒක පොවෙලා දන් විර සුබදී යනවා කියන අදහස මත එන්න ඕ. ඒත් මේ සීලේ අවධාන්නේ වෙන්නේ නෑ. ඒ පුජ්‍ය ද සිල් වෙන සම්ප්‍රේයන. සීලය රැකගෙන සිටිය යුතු කියන කාරණේ. නෑ නෑ. සිල් රැකින් නැතුව ධර්ම දෙන්නේ බෑ. සිල් රැකින් නැතිව ධර්මයේ සම්රේ නැතුන යනවා. ධර්මයේ සම්රේ නැතුනොත් මරණ වෙලාවේ ධානිය ශීපක් දෙන්නේ මොකක්ද? තමයි සකස් වෙන්නේ. මොකක්ද? දේන සීලෙන් තමයි ධානිය ශක්තිමත් කරගන්නව. ඉන්ද්‍රිය සම්ුලේ නැහැ කියන්නේ මරණ වෙලාවේ හිට විස්රේණ ධෝණ හිටක් තමයි සරස්සේ. එහෙම ඒසා සීලපද විතර ධානීය විතර පොදේණු ලෝකම නැහැ. ඒසා එහෙම ගොඩ ආමත් යම් වෙලාවක ධානීය ශක්තිමත් චේතනාවක් තියෙන අර වගේ අර පුජිවිසන් වල නායකය වෙලා ඉන්නවා ඒකදී. දෙන්න වෝ සීලේ දුර්වල නම් කවදාකවත් මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලබන්නේ නැහැ. නිවැරදි ජීවිතයක් ලබන්නේ නැහැ වෙයි ඒක රෝගී භාවයේද රෝගී භාවයේද ඒක දුප්පත් භාවයේද එminValue එක තමයි උපත් කියලා තමයි යන්නේ එහෙම තු සීලේ අත්‍යවශ්‍යකම් පො සීලෙන් තමයි ඉන්ද්‍රිය සංවරයේ සකස් කරලා මැරෙන වෙලාවේ අපිට යමන් ගල්ප ගන්න පුළුවන් මනෝභාවය සකස් කරනවා සීලෙන් දුර්වල හිත ගැටෙනවා ගැටෙන විලාදී අපිට ඥානයක් සීපත් කරගන්න අවස්ථාව සකස් නැහැ සමාරය කියන්නේ විදියට පොල් පංචශීලයෙ මෙතෙන්දි යොගු වෙනවද බුදුරයන් වහන්සේ දිගියති දෙස්නා කරන පංචශීලය නේද පංචශීලය ආර ශීලයක් හැකිය තමයි සෝවන් කෙනාගේ රැකෙන්නේ නමුත් කැමති වෙලාවට උපෝසත ශීලයන්ට යන්න සතර පොය වෙන සම්මහත වෙලෙ. නමුත් උපෝසත් සමාදන් වීමේද ගිර සත්කයිති අපි නිරතුරුවම අනේ පිළ සෙත්මා විසාකාව තමයි උපමාවට ගන්න. විසාකාව අනේ පිළ සෙතුමා සතර පොයේ උපෝසිතේ ගියක් විචක් ඊතු දවස් උපෝසිතයේ සමාදන් වූ. ඒක ඒවා උපමාවට ගස්ටිපත් වැඩින්නේ නැහැ. එත් අපිට ඕන වෙන විදිහට තේරුණා සම්පූර්ණ සත්කයිති වැඩ. එතන එසේ හැම වෙලාවෙම අතිකේ කීයා උපවාස උපවාසිකාවන් කොහොමද දෙලේ කියන කාර්යය තමයි පකයන්ද නේද කරුණායෙන්ම බවෙස් දෙන්නේ මොයි මතද කරුණායෙන්ම බවෙස් උපාදාන පත් කියනවා උපාදානය තමයි බලේශ කසයි තුරාදානෙට සතස් කරගෙන කුෂ්ම තුරාදාන હે තුරාදානෙ බලවෙන්නේ දීර්යාද බුදු උපාදාන සම්මතවත් බලවෙන්නේ දෝතු බලවෙන්නේ මහගේ බුදු වෙනාගේ අපි ගිතන්න මේ කොලාහුන දෙවන මහණේනි මං අවබෝධ කළා මුනේ මේ ඇස්ට්‍රේලියා වනයේ තියෙන කුළු ප්‍රමාණට සමානයි. මං දේශනා කළා උනේ මේ අදී තියෙන කුළු ප්‍රමාණට. ඒකෝනේ බුදුරයන් වහන්සේගේ දේශනා කලේ කුමහ? ඒක සාද අපිට නිවන් අවබෝධ කරගැනීමට සාධ්‍ය අවශ්‍ය ධර්ම ඉදයි කියලා මත. නමුත් ওই ප්‍රශ්නෙට බුදුරයන් වහන්සේ පිළිතුර දානවා. නමුත් මාතේ බුදුරයන් වහන්සේ ඒක අපිට කිව්වේ නැහැ මොකද බුදුරයන් වහන්සේ දෙයක් දැනගෙන මේ අතේ තියෙන කුන්චි කොල ප්‍රමාණය විතරක් දේශනා කළා අද රුපියා කොච්චර පැටිලා ඉන්නවද කියලා බලන්න. මේ පොඩ්ඩ දේශනා කළා කොච්චර පැටිලානම් අර දේශනා කරපු දේවල් මාත්‍ය විලාද ධර්මයේ පටලෝගන අනුගාමනලතියි. ඒ නිසා ඒවා පුදුරයන් වාසේ දේශනා කරන අපි කල්ප විනාශ දසදහස් ගන්නව පෞකලෙ එන්න තමයි. ආර්යම දී නග මේ කල්ප විනාශයේ වෙන්නේ අප අවුරුදු 125 කතර ගියාද පස්සේ මෛත්‍රී බුදුරජාණන්ගේ සාසනයේ පහළ වෙලා තමයි ඊළඟ කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ. විගතවල් හතක් පායලා මේ මුළු පෘථිවියම අලුතෝ බිහි වෙලා ආර්යම සත්‍යයන්ට සකස් වෙනවා කියලා. ඒකෝර මහත්වයේ එහෙම මේ පළවෙනි සත්‍යයට උපාදානිය හසතුනේ කියන කාරණේ මහත්ව්‍ය කවුඩාක මේ ධර්මයේ වඩාගෙන අධ්‍යයනන දෙයක් තේනාද? නමුත් අපි දකින්න ඕනේ ඒ කිය බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නා දැක්කා කෙනා ඉඳන් ඒ දකින්නා අතු අදුල සත්‍යවයි සdatatables. ඒ නම් නියසයෙ කිනුත් අපි ගන්න උණු තර්කයක් තුළ ඊර්වල අතරමන් වෙන නෙමෙයි. අනේ මම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අපිට දේශනාන්නටලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මාණියේ මාණ්‍යයන්වන සබ්බයිකීත්තේ මමත් වේ දෙහි බාපේ තේමන නමයේ කියලා ගන්නට අවශ්‍යම දේට අරික්කම ආයෙන්න මම කියන විදියට අරික්කම ආයෙන්න මට කැමති විදියට තේන ඒ වගේම රූපේකන මම දාතියි මනස තුළ රූපයක් ඇතිවෙන වේදනාවක් ඇතිනේ වේදනාව තුළම වගේ මේ පංච පාදනස්කන්ගේ මමත් කියන්නේ මාණ්‍යයන්ගේ ඒකේ මනස්යේ ගන්න මොහොතක් පාසාපු තුල ධර්මයක් වෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ මාණ්‍යයන්ගේ ඒ ලෝගසිතේ ලෝග සිතර පිටි පස්සේ හැම වෙලාම දේශය ඇන්ගිලම් ඉන්න නමු තෝමටයක පැකට න නමු ලෝග සිතර බාධාවක් එෙන තැනගීම අකාර් දේශය ශරාග නමුත් ඒතික් දේශය පකටම නමු ලෝගසිතය පිටි සය තරය අපි දන්නවා සමාරය අපිකර වූ නිමනාක වඩා ලෝගසිට සකස් කර නමුත් ඒ වෙලාව අපිට කියේෙනවා මේ ෝග සිත පිටි පස්ස නමුත් එයාටඒ පැදට නැහ. නමුත් අපි මොකක් කො වෙලාවෙදී අදීපිතේ කියලා අවවාදයක් කරපු ගමන් සාගාල දේශේ දේද. බයනවක් යක් නිම්පේකට ගමන්. ඒක තමයි ලෝභ ලෝභසිත පිටපත් ලෝභසිතේ වෙන භයානක භාවයක ලෝභ ඕනෙම ලෝභසිතක් පිටපස්සේ ද්වේෂය සමඟ විලා ඉන්නවා. ලෝභසිතට බාධාාවක් වෙන මොකදම සාගාල දේශේ ඉස්සරහට. අනේ ඒකේ ලෝභකමයි ද්වේෂයේ සබත් මේක කොහොමද? මොයය කිස්ස. ඊළඟ බලන්න එක චිත්තයක් තුළ අපසම නිලයක් සබස් ඒකමාණනේ අපසයිකටිපියා තුල එක දේශයක් දැන් ඉපියා තුල අපසල් මූලයක් අපි සකස් කරා. ඒසන් ඊරේ තුලම සෑම ලෝභ සිතක් පිටවසන දේශය දිනවා කියලා දකින්න. ඒස මාන්නේ කියන කාරණය ගැන ටිකක් දි කතා කරා. මේ මාන්නේ පිටපස්සේම වුණා ඇංගලම් දේශයේ ඇවිලක්. ඒ නිසා ඊතර තමයි බලවත්ම වාර්තේන මාන්නේ කියන කාරණය ගැන අනිත් ආරස්වා. ඒක නැතුව දේශයේ පිටපස්සේ කියන මාන්‍ය හිමිජයි මොහේ තුසා තම ධර්මාන්තයව ගලපන්නේ නැහැ මේ රූපය අනිත්‍යයි කියලා අපි දකින්නේ නැහැ මේ වේදනාව අනිත්‍යයි කියලා දකින්නේ නැහැ අපිට කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නම් කෙනෙක්ගේ પીඩාවක් වෙනවා නම් බරපතලෝදයක් මාන්නේ නිසා ඉතින් දිනව දීවිතිය දුක්පත්භාවයේ පැත්තලුම වීම කරනවා කියන දුක්පත්භාවයේ පැත්තලුම කුණිනනවා කියනවා. කීන කුලවල ඉපදෙන්න පුළුවන් ඒ මාන්නේ මෙලද යන්නේ මේ නිසා ඒ හේම ආදීන වේ දැකලා මේකෙ මිදින් අපි හරි. දුමා පතේ විද්‍යාර්ථී කෙනෙක්. ඔව්. ආ, thank you sir. දැන් දැන්වල බොහෝ විට මේ සතරවල සිදරුට කර ප්‍රප්‍රොත්තුම් ද සතර ආරම්භය කරන තියෙන මොකක්ද කියනකොත් ැද බුදුරජාණන් මාසයගේ සूත්‍රගද දරුව ී හත්‍යව මේ සත්්‍ර्याයයි සතරවරන ව නිසා හද सुදගන් ස වාව කෙන සන්න දි්ික ිය. ෙන එනිසා ඒ ගොල්ලගේ ආරක්ෂාව රේ තුුවම අර සත්‍රවරන් දෙියන්නර මේ පාස උපාතික ි් ික්්ුණ ොන சொல் තිය තෙනන් එනිසා කියන ගොටම හත්‍යය මාතයක් සත්්‍යයා සතර වර දීවේ තු සුදගන් සපාක දින අල්පේශාත දෙවරු කියන්නේ ආන සම්මාත්ම මානුෂ ලෝකයේ ආසුතු ඒගොල්ලන්ගේ මයිෂා කුභාරයේක මාත්‍ය මානුෂ ලෝකයේ දෙවරු අල්පේශාත හේනක්ද ඉත එහෙම කියා නම් වශයෙන් කියන්නේ නැන්නේ නැහැ මහේෂාගේ කියනකොටම එක එක පාඨවල මාත්‍යගේ ඉස්ස නැතින්නේ නැහැ සත්‍යය සතරෝණංගිය වල සුද්දන් ස්වභාවින් සත්‍යයේදී ආයිත් ඒක කියන්නේ නැන්නේ නේ මුමාර දෙවිව හොම කියලා. මහේශාගේ අල්පේශාති කියලා ඒවා කියලා මාත්‍යගේ මානසික ලෝකයේ ආසිත වෙන්න ওই සමන් දෙවිවව කමක් නැතු දෙහි තියලා. තේනද දෙවියනේ? ඈ. යාඥා වචනලි කියන්නේ නැන්නේ නේ. තේනද? අර අර කිව් ASCII මේ චිත්‍රය එක පාටම නෙවෙන්නේ. තේනද? කුඩු දිශාවට මෛත්‍රී ප්‍රතිලෙවාදී මාත්‍යගේ සිත්යේ තුල දිව්‍යතර බ්‍රහ්මතර කියලා යන එක සිත්යේ තේන්න. යන දිශාවට මයි දස දිශාවෙන් යට දිශාවට මයි වී පැතිේ වාග් කියන්නේ ඒ චිත්තය තමයි අර අවීචියේ මුක්ති දින ප්‍රතිසක් විතර එක ඒ ඒ චිත්තෙන් masuk කරගන්න. masuk කරන ඉතල නෙමේ ඒ රූපේ ගන්න එක පාට. ඒ චේතනා සම්බන්ධ වෙනවා. අරවා ඕමම නම් කී කියන්නේ නේද ඒකෝෂන ඒක අනිත් ප්‍රශ්නය. ඒක තේරුමත් නැහැ ඒවත් උපාදානයෙන් බැදී වෙනවා. මයි ශාන්ක්‍ය දෙවියන් කියන්නේ මේ මායශක්තිය, මනස ලෝකයේ ආත්ම මායශක්තිය වෙවිනවා. නමුත් මේ ආරගුල්ලගේ මායශක්ති ප්‍රායෘතික වාර්ත මේගොල්ලන්ගේ මායශක්ති බලය නේද. එහෙනම් ඒ සත්‍ය දැනවන් ඇසේ අපිට කියලා තියෙනවා ඒ සක්‍රිය ශතර බලන් දෙවියන්ගේ වෙන තමයි අපි කියන්නේ. එහෙත් තව මානසික පින් දෙවි ඒ හිතේ චුද්ධම වාදනේ තමයි කැම්පීල ගෙනේනටම බලන. ආරම්භය. මේ දිනවල ඉndera. ඔයිලා. තේන සාදු variable. තේන තුමා සමාන සාදුපත් දෙන්න මේ මොහොතේ මහා සංඝරත්නය ආරම්භ කරගෙන පිළිකර පූජාවන් සිද්ධ කරලා පුතුන් සත් ධර්ම සම්මනයන් සිද්ධ කරලා ජීවිතයේතුලින් අප්‍රමාණ සංසිඳක් අත්කරගත්ත ඒ නිසා කල්පනා කරන්න. මේ රැස්කරගත්තා වූ ने जीवितेे दी तम स में नावोध फिनसा ने पिनके मीवा केसा ඒवाගේमी रस्क्रे ගත්ता उस फिनांप पिन ुल्लाट नी दुख नी रोगे सोपावावे जीर මේ ජීවිතයේදී මම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් ආවෝදියේ පිහිටත් මේකේ එක් වේවා කියලා මේ රැස්කරගත්තා හුස් සෑම පිනක්ම පින්තුල්ලා නමින් මියපරල භොගස් පින් බලාපොරොත්තු ජීවත් වෙන මෞර්ද්‍ය ඒ සියලු දෙනා සමන්ගේ දෑපින් කරගත් ආ වූ පින්කම් ශේෂා මේ පින් දෙක සතු වේවා මොදන් සතු වේවා කියලා නියගේ ඥාතීන්ගේ ඍවුණ 100ක නගාගෙන කරගත් ආ වූ පින්කම සිහිපත් කරගෙන මේ පින කරන්න ඉගම්මි ඥාතීන් අංගොසුන් ගතව කියන්නේ ඉගම්මි ඥාතී ආ දැම් මේ යති නමෝතු සිත. ඒ වගේම මේ රැස්කරගත්ත උසෑම පිනක්ම මහේශාක්‍ය අල්පේශාක්‍ය අප්‍රමාණ විභ්‍ය රාජ සමෝයයා මේ පින් දකිත්වා සතුටු වෙක්වා දෙවියෝ ප්‍රාර්ථනීය භෝදයේකින් අමාමා නිවෙල් සංසෙත්වා දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් පිංගුල්ලා කරන කියන ව්‍යාපාර පින් ගන්නා වූ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ඒ වාසස්ත්‍රීක භාවයටපත් වේවා සෞභාග්‍යමත් භාවයටපත් වේවා කියලා දෙවියන්ට මේ පින අනුමෝදන් කරන්නට ආවිතාජන්දී කියලා. ආවිතාජන්දී සම්බරම් පුණ්‍ය සම්බරම් සැපේ දේවා නෝදන්තු සත් සංපත්ති එදාතා ජමෙහි සම්බදම් සම්පනම් සේ ම අනමොගතු සබද සම්පර්ති සිුදිය එදා වගා චමේහි සබද සම් සම්ප සනේ සතා අනලතු සබද ස දැන් අප්‍රමාණ සතතිීට පත්යෙන්න්න මෙයා කාරෙන් පෙවුවන් කිරෙ සද්ධාවෙන් කර්මය කර්ු පල විශ්වාසිය මහා සංගලත්නය අලමුු කරගෙන මෙveni pinkan siddha karala kamus satu vela mege nyathima saturu bhava nirpat kala deviyenu saturu bhava nirpat kala apramana sena sillak labu ayikela satu wenadana me ras karagatta hu sayama pinam me gora katuka bayanaka sansarein apmidi parama shanta nirvana bodhiya uthisama tega tharmi dharmayan meva vela satu kisara විද්‍යා කපිසි ද ජනකතා චෛනෝ දඛා රෝධම් ආවර්තන් තියා යිවන්නෝ සම්බලං ආයුරා රෝගේ සම්පත්‍ති